Jag tycker det var bra. Det var, det var på vissa ställen som vi. Så det var nytt för oss. Ja, ja det, var, det var trevligt.